Luvat- ja valvontapalvelu mahdollistaa useiden lupien ja velvoitteiden hoitamisen kokonaisuutena siten, että tarvittavat tiedot syötetään vain kertaalleen ja ne ovat kaikkien niitä tarvitsevien viranomaisten käytettävissä. Palvelu tukee asiakaslähtöistä yhteistyötä ja koordinointia eri viranomaisten välillä ja lisää kaikkien toimijoiden näkyvyyttä asiakkaan tarpeisiin ja velvoitteiden käsittelyn vaiheisiin. Suunnitteluvaiheessa tai milloin tahansa asiointien lähetyksen jälkeen, asiakas voi kysyä neuvoa tai ohjeita viranomaiselta. Asiakkaan viestit ohjataan toiminnan sijaintikunnan ja asioinnin tyypin perusteella oikealle viranomaiselle, ja viranomainen saa uudesta viestistä herätteen. Kukin viranomainen määrittelee herätteiden ohjauksen ja neuvonnan prosessit oman organisaationsa sisällä. Kohteen viestiketjut ovat kaikkien kohteeseen liittyvien viranomaisten luettavissa, ja tarvittaessa useampi viranomainen voi osallistua samaan keskusteluun. Lähtökohtaisesti hakemusluonnokset eivät ole viranomaisten nähtävillä. Asiakas voi kuitenkin halutessaan sallia myös luonnosten näkyvyyden, jolloin ennakkoneuvoja voi näin halutessaan ottaa kantaa myös yksittäisten tietokenttien sisältöihin. Lupa kokonaisuuteen lisätty viranomainen saa myös tiedon siinä vaiheessa, kun kokonaisuuden ensimmäinen asiointi tulee vireille. Näin viranomaisilla on jo ennakkoon tieto hankkeista, joissa on odotettavissa hakemuksia. Kun asiakas on täyttänyt palvelussa kysyttävät yhteiset tiedot, hän voi lähettää asioinnin tiedot eteenpäin. Mikäli asioinnin vastuuviranomaisella on käytössään sähköinen asiointipalvelu, ohjautuu asiakas tässä yhteydessä asiointipalveluun täyttämään hakemuksen puuttuvat tiedot. Kun hakemus lopulta lähetetään asiointipalvelusta käsittelyyn, saa luvat- ja valvontapalvelu tästä tiedon ja päivittää asioinnin tilatiedon vastaavasti. Mikäli asioinnin vastuuviranomaisella ei ole vielä käytössä sähköistä asiointipalvelua, täyttää asiakas koko hakemuksen luvat ja valvontapalvelussa. Kun tiedot on täytetty ja lähetetty, saa viranomainen heräteviestin saapuneesta hakemuksesta. Viestin mukana toimitettavan käsittelijälinkin kautta kirjautumalla viranomainen pääsee hakemaan itselleen asioinnin tiedot ja liitetiedostot. Riippumatta siitä, onko asiakas lähettänyt tiedot vastuuviranomaisen asiointipalvelusta vai suoraan luvat- ja valvontapalvelusta, itse asian käsittely etenee vastuuviranomaisessa samoin kuin ennen luvat- ja valvontapalvelua. Asioinnin käsittelyn tilatiedot päivitetään luvat- ja valvontapalveluun joko automaattisesti järjestelmäintegraation kautta tai käsin. Ennakkovalvontaan sekä toiminnan aikaiseen valvontaan liittyvät valvontatapahtumat voidaan tuoda näkyville luvat ja valvontapalveluun, jolloin ne ovat tiedossa sekä asiakkaalla että muilla viranomaisilla. Samoin viranomaisten yhteystiedot saadaan kootusti yhteen paikkaan esimerkiksi poikkeamien ja onnettomuustilanteiden varalta.